Самоліти літали у нас з Верностаївки, над нашими домами. Це дуже тяжко. Пані Наталя притискає до себе телефони із світлинами родини та згадує мирне життя. Каже, нині рідне селище не впізнати. Спочатку почали літати, вдарило сильно. Було заріво з каховки, нам було видно, ми полякалися. Потім літали самоліти, ми ховалися в підвалах, але ж повтім і привикли до цього. Потім почав, почав пропадати зв'язок, теж було страшно. Було, ну як вам сказати, коли ти не можеш поговорити навіть. Діти нас розшукували старші по всім суціттям. Безкоштовних евакуаційних автобусів із Горностаївки не було, каже жінка. Тому і зволікала із виїздом. «Ми чекали два тижні і нам діти допомогли, наші старші, виїхати за кошти, це дуже дорого. Для нашої сім'ї 24 тисячі гривень. Це... Ми безробітні вже півгода з чоловіком. Нам пощастило, що ми добралися за сутки. Стріляли на там, де ми стояли на постах, але ж слава Богу, нас пропустили. Чимало людей залишились без роботи та можливості виїхати. Школа, лікарня і поля. Але ж на поля це тільки виїдуть люди. Починаються обстріли. Самоліти їх виганяють. Приїжджає вертольот на поле російське і виганяє. Отакі заробітки. У нас дуже багато людей не согласилися з ними працювати. Це школа наша. Вчителя виїхали, директор виїхав. Чоловік мій теж в школі працює, але ж психологічно їх морально давлять. Гуманітарна криза у селі настала за кілька місяців після приходу російських окупантів, згадує Наталя. У нас до последнього гуманітарний цей роботав, видавали продукти. Наш голова до последнього, поки його не забрали, а потім руські забрали всю нашу гуманітарку і роздали теж її. Тіпа себе. У нас всі ціни кримські. Дуже тяжко, того, що люди не можуть собі дозволити ну, багато чого. Ну, у нас село, у нас картопля своя, своя закатка, десь якесь господарство. Поруч із нестерпним життям місцевих окупанти влаштовували показові свята, розповідає Наталя. Був день прапора, але ж були на ньому дітки, які з неблагополучних сімей. Їм там гроші обіцяли. І вони пішли, помахали флажками, їх знімали. Нині родина Наталія говтується від пережитого і планує дорогу вже до столиці. Альона Анталуха, Олег Стригунов. Суспільне новини. Запоріжжя.